wa Globo TV na sasa tumeingia katika mkoa mpya simiyu katika wilaya ya Busega lengo hasa ni kufuatilia cha la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli juu ya kuendeleza uchumi wa viwanda na sasa tunaelekea katika kiwanda cha Busega Mazao Limited ambao ni wazalishaji na wanaongeza thamani ya mazao ya wakulima katika wilaya ya Busega twende tukajione jinsi gani ambapo kiwanda hiki kimejikita na hata kurudisha ama kurejesha tumaini la wakazi wa eneo hili waliokuwa wamekata tamaa na ugumu wa maisha Naitwa Catherine Kahabi. maji wa Global TV. Tayari tumekusha fika katika kiwanda cha Busega Mazao Limited ambapo kushoto kwangu nimesimama na mkurugenzi mkuu wa kiwanda hiki. Atatueleza kabla ya kutuzungusha na kuona kila ambacho kinazalishwa hapa na chochote kilichopo ndani ya kiwanda hiki. Wazo hili alilitoa wapi la kuinvesti ama kuwekeza nyumbani? Habari? Salama. Kwanza nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru Global TV kwa ajili ya kutembelea hiki kiwanda chetu cha Busega Mazao Limited kama ambavyo umekitaja hapo mwanzo. Uh, labda tu kwa ufupi ni kwamba kiwanda cha Busega Mazao Limited kimeanzishwa kwa lengo kubwa hasa kusaidia uh, wakulima ambao wako kwenye eneo hili ambao wamekuwa miaka mingi tu wanalima wana mazao yao lakini ya, kwa batimbaya mbaya yamekuwa hayana soko soko kwa maana kwamba unakuta mkulima analima lakini anashindwa kujua kuelewa kwamba mazao yake ayapeleke wapi. Ni kirudi kule nyuma eneo hili wilaya ya Busega mwanzoni kabisa zao la biashara ilikuwa ni pamba lakini kulingana na majira ambavyo yamekuwa yabadilika mwaka hadi mwaka ikafika mahali hata pamba yenyewe ikawa tena si uh, zao ambalo linaweza likawasaidia wakulima kiuchumi. Kwa hiyo basi uh, mimi binafsi nikaona kutokana na hali halisi ilivyo sasa hivi kwamba mazao mengi tu ukiangalia bado ni mazao ambayo kawa ni ya kibiashara na yanaweza kusaidia kuinua uchumi wa kilimo. Kwa mfano ukiangalia kiwanda cha Busega Mazao Limited tuna, tuna dili sana na mazao kama mpunga, mahindi, choroko, dengu na mazao karibu yote ambayo yanapatikana huko. Kwa hiyo sasa lengo la kuanzisha kiwanda hiki ni kwa sababu uh, liwe ni soko la wakulima ambao mwanzoni walipokuwa wanapata, uh, wanapata fursa ya kuinua uchumi wao kupitia pamba. Baada ya zao la pamba kuwa kidogo limeregarega, basi kiwanda hiki tumeona tukianzishe hili hata mazao mengine ambayo yalikuwa mwanzoni hayako haya katika group la mazao ya biashara yaweze pia sasa kupata uh, uh, kupata sifa ya kuwa mazao ya biashara ili kwamba wakulima wanapolima kule kwa mfano mpunga mahindi waweze kuleta moja kwa moja kwenye kiwanda chetu na hivyo wao wenyewe kuweza sasa kupata uh, hali nzuri ya uchumi Mtazamaji wa Global TV kiwanda hiki kimetia gizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli la kuendeleza uchumi wa viwanda na kama unavyojua eneo la viwanda popote pale ndiyo sehemu si pekee ambayo inaweza kutoa ajira kwa wingi kwa wakati mmoja Naitwa Catherine Kahabi hebu tupate nafasi sasa ya kuweza kuzungukia katika kiwanda chote tuone jinsi gani ambavyo uzalishaji na jinsi ambavyo wanavofanya kwa maana ya kuongeza thamani ya mazao ya eneo hili e, na kuweza kuinua maisha kwa namna moja ama nyingine ya wakazi wa eneo hili lakini sambamba na jinsi ambavyo ofisi za kisasa zimetengenezwa kwa ajili ya wafanyakazi hawa na kujua malengo hasa kwa wafanyakazi ambao wa rasmi katika kiwanda hiki twende wasimaji wa Globo TV tayari ingia ndani ya kiwanda na tutapata nafasi ya kuweza kujua mengi kwa kila hatua kuanzia hatua namba moja Mr. Deo hapa ni hatua moja hapa kuna nini na nini kinaendelea Asante ndugu mtangazaji kama mnaviona sehemu hii ni kwamba kwanza ukiangalia hii milango kuna milango minne hapa chini ambayo hizo ni ofisi kwa ajili ya wafanyakazi wa kategori mbalimbali mbali. wafanyakazi ambao utakuta labda kutakuwa na supervisor kutakuwa labda nini. baadaye tunategemea kwa ajili ya hao wafanyakazi na hizi ni ofisi zao lakini pia ukiangalia kule juu kule juu pia kuna ofisi ofisi ya mkurugenzi mkuu iko huko kuna ofisi ya sekretari, vyote kwa hiyo hili, hili jengo naweza nikasema ni kama sehemu ya ofisi lakini ukiangalia kwa mfano sehemu linao tuzunguka nyuma ni kwamba kwa mfano tunapopokea mazao kama kama vile mpunga mpunga unapofika unafikia eneo hili kwa ajili ya uh, maandalizi ya ku ya kuanikwa juani ili ukauke upate ule ubora ambao ukishafika hapo ndio sasa tunaingiza kwenye magara. na huo mpunga umesema mkiupokea mnaupokea kutoka wapi mpunga tunaupokea kutoka kwa wakulima ambao ndio kama nilivyoeleza pale mwanzo kwa baada ya kuona kwamba kuna kiwanda ambacho kimefunguliwa kwa sasa hivi wa kulima, wanaleta uh, wanapolima baada ya kuwa umesha avuna, wanaleta kiwandani. Kwa, kwa kulima. mpunga kutoka kwa wakulima. Okay. Kwa hiyo tunanunua wanapoleta hatuweki moja kwa moja kwenye magara kwa sababu unaweza kuta mkulima anaweza akaleta mpunga ambao haujakauka sasa sawa kwa sababu tu labda alikuwa na haraka kwamba anahitaji pesa. Kwa hiyo hii ni kama ni kama hatua ya kukontrol quality ya, ya mpunga kabla hatujaweka kwenye store na uo mpunga mnaochukua mmeweka limit pengine kwamba mnahitaji kiasi fulani au hata kama mtu akileta gunia moja mnanunua sisi uh, kwa sababu hiki ni kiwanda ambacho lengo lake ni kusaidia wakulima wote wa, wa semwe sisi mkulima akileta hata kama ana debe moja akileta hata kama ana gunia mbili tatu mpaka ishirini, sisi tunanunua tuna, tuna na ku, kuhifadhi ku, ku, ku, hifadhi mpunga wake kwa sababu tunampa pesa ili naye akamalize matatizo yake. Okay. Mtazamaji wa Global TV baada ya kuona hiyo stage 1 kwamba stage 1 ama hatua ya kwanza wanatoa fursa kwa wakulima wa eneo hili kisha wananunua mpunga wao na kuweka hapa kuhifadhi hapa. Lakini ameongelea kwamba kwa mba pembeni ni ofisi ambazo zimetengwa kwa ajili ya wafanyakazi maalum, supervisors, mameneja na kadhalika ambao watawekwa rasmi kwa ajili ya kufanya kazi kwenye kiwanda hiki. Tusiandikie mate wakati wino upo, Mr. Deo. Hebu twende tuwaonyeshe watazamaji ofisi zilivyo na kadhalika. ndugu watazamaji kama nilivyoeleza pale uh, tulipokuwa pale chini ni kwamba huku juu kuna ofisi ya mkurugenzi uh, mkuu wa kiwanda na hapa tuliposimama kulia kwangu ndiyo uh, huo mlango wa kuingia ofisini kwake na naomba niwakarishe karibuni asante sana hii ndi ofisi ya mkurugenzi mkuu wa kiwanda lakini kama nilivyoeleza tangia mwanzo ni kwamba bado tuko kwenye hatua za kukamilisha maandalizi rasmi kwa ajili ya ofisi aa, ili zianze kwa hiyo ofisi hii kama mnavyoiona tumeshaanza hatua za kufunga hizi samani za ofisi kabla hatuja aa, anza rasmi kama mnaviona mbele yangu kuna kuna screen kubwa hii screen si kwa ajili ya kuangalia labda vipindi sana vya television lakini hiyo ni system kwa ajili ya, ya kuangalia usalama kuna cameras security cameras ambazo tumefunga kiwanda chote tuna kamera karibu 30 ambazo zinaonyesha kila eneo la kiwanda manake nini manake ni kwamba mtu yeyote labda ambaye anaweza akawa na lengo baya kufanya basi atakuwa recorded na itafika wakati tutaangalia na kuona kama tutagundua kwamba kuna tatizo limetokea ni rais uh, kwa management kujua kwamba tatizo limefanywa na nani kwa sababu atakuwa amepigwa picha Kulia kwangu ni ni ofisi uh, au tuseme ni sehemu ya, ya wageni wanaotembelea iki kiwanda tutakapokuwa tumekamilisha tutaweka viti kwa ajili ya wao wanapokuja labda kwa ajili ya shida ambazo zinahitaji zina uh, attention ya mkurugenzi wanakaribishwa hapa halafu uh, baadaye wataongea na mkurugenzi kuhusu masuala mbalimbali ambayo yamewaleta kiwandani kwa hiyo sehemu hii bado haijakamilika lakini kama mnaviona kuna mambo yanafanyika kwa ajili ya kuifanya uh, ikamilike rasmi ili wageni wetu wakija wapate mahali pazuri na kuweza kupata uh, huduma ambayo wameifata kiwandani watazamaji wa Globo TV baada ya kuona ofisi hizi mbili basi twende tukaangalie na ofisi nyingine ili tuweze kupata picha nzuri ya kiwanda hiki kwa upande wa staff Ndugu watazamaji kama nilivyoongea pale awali kwamba bado tunaendelea kuweka samani katika ofisi zetu kushoto kwangu hapa hii ni ofisi ambayo uh, itakuwa ya secretary uh, secretary wa wa mkurugenzi wa kiwanda uh, Iko tayari kilichobaki tu sasa hivi ni kuweka samani Hapa chini kulia kwangu naona kuna ofisi nne ambazo zinasubiri uh, staff ambao watajiriwa rasmi baada ya kuwa tumefikia hatua hiyo Lakini kwa maana ya ofisi kama mnaviona ziko tayari. Kushoto kwangu pia mnaona pale kwa ajili ya mambo ya usalama kuna hizo kuna uh, first eh, kwa sababu kama mnavielewa kwamba hapa kuna pilikapilika nyingi kuna watu wanabeba magunia na kuweka kwenye steka kama tutakavyona baadaye. Sasa lazima kuweka vitu kama hivi kwa maana ya tahadhari. Mtu akiumia kabla hajapeleka hospitali rasmi hapo kuna vitu ambavyo mtu anapata huduma ya kwanza ya matibabu. Asante. mtazamaji wa Global TV. nyuma yangu kama unavyoona ni sehemu maalumu imewekwa kama kwa ajili ya kuhifadhia mazao ambayo wanayanunua ama kiwanda hiki kinanunua kutoka kwa wakazi wa eneo hili. Hebu tuende tuangalie ukubwa wa hifadhi hii na jinsi ambavyo wanaifadhi mazao haya. Ndugu mtazamaji uh kama nilivyoeleza pale awali kwamba mazao hasa mpunga unapoingia huwa unafikia hapa wakati ukisubiri kuanikwa ili kupata aa, ukauke rasmi kabla haujaingizwa kwenye, kwenye gara nyuma yangu sasa mnaona kuna, kuna magunia ya mpunga ambayo yamepitia utaratibu huu yalipoletwa Uh, Yalifikia yarifikia sehemu hii ambayo ndiyo lazima kufikishia pale tunaanika baada ya kuwa mpunga umekauka sawa sawa tunaweka sasa kwenye hili ni moja ya moja ya vyumba vikubwa ambavyo ndio tunahifadhi mpunga na kama mnaviona sasa hivi hapa kuna magunia karibu 4000 ya mpunga ambayo tayari haya mesha wekwa yakeisubiri kupelekwa kwenye chumba maalum ambacho ndio kinafanya uchakataji kwa maana ya kukoboa. Ah, uh, gala hili kama mnavyoiona lina ukubwa wa kuweza kuchukua gunia kama sita hivi. Kwa hiyo sasa hivi uh, tunaendelea kupokea mazao, tuna kausha, tuna hifadhi. Lakini tunategemea kwamba kufika kwenye mwezi wa wa 11 na 12 Gala hili litakuwa limejaa na magari mengine ambayo baadaye tutapita kuyaona kwamba nayo yana ukubwa gani tunategemea kuwa tumeshaingiza mpunga Mtazamaji wa Global TV kama ambavyo mkurugenzi mkuu Mr. Deo alivyoelezea kwamba hapa ni stage ambayo mpunga ukishaanikwa na kukauka vizuri basi huhifadhiwa eneo hili hebu tutoke hapa na tuelekee eneo lingine ili tuweze kujionea ni jinsi gani ambavyo hapa katika kiwanda hiki Eh, nini ambacho kinaendelea lakini kumbuka Mkrugenzi Deo ni miongoni mwa mifano ya kuigwa katika wale ambao wanapenda kuendeleza uchumi wa viwanda ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ameweza kuinvesti hapa kuliko kwenda kuinvesti nje ili ajira kwa watanzania wenzake. Twende. ndugu watazamaji kama nilivyoeleza tuna sehemu mbalimbali za kuhifadhi mazao kama sasa hivi tumemaliza sehemu ambapo tumeona kuna mpunga lakini nyuma yangu pia ni sehemu ambayo kama mnavyoona ni, ni gara ambalo uh, linahifadhi mazao yanayotoka kwa wakulima uh, mazao mnayoona sasa hivi hapa haya ni mahindi haya ni mahindi ambayo uh, ni takriban ni gunia elfu moja na bado tunaendelea kukusanya mahindi hayo kutoka kwa wakulima. Uh, ukiangalia ukubwa wa gala hili na lile la mpunga ni kama yote yanafanana. Kwa hiyo hili gala lina uwezo wa kuhifadhi magunia uh, 6000 ya mahindi. Mtazamaji wa Global TV, hebu tutoke sasa hivi hapa, tuelekee katika gala lingine ili nako tuone kuna wa Global TV. Na sasa tayari tumekushafika kwenye gala lingine. Mimi Catherine sielewi gala hili lina nini, lakini usijali mtazamaji. Mr. Deo yuko hapa atatuelezea ili gala ni nini na kazi yake hasa kubwa ni nini. watazamaji, aa, kama alivyo sema ndugu mtangazaji, hili sasa ni eneo lingine ambalo kama mnaviona hili ni, ni holi kubwa. Hili holi uh, limekamilika kujengwa hivi karibuni lakini lengo lake hasa kubwa ni kwa ajili ya kufunga mashine za kukoboa mahindi pamoja na kusaga unga pamoja na kufungasha e, kama ambavyo uh, mtaona sehemu nyingine utakapokwenda kule kuna mashine kwa ajili ya kukoboa uh, mpunga pamoja na kufanya grading na kufungasha mchere lakini hili ni eneo kwa ajili ya kukoboa mahindi na kusaga unga na kufungasha. Mzamaji wa Globu TV na sasa tumeingia katika hatua nyingine. Na kama unaoona nyuma yangu kuna mashine kadhaa kadhaa ambazo mimi sifahamu kazi zake. Lakini tuko na mtaalamu hapa. Ngoja nimupe kijiti Mr. Deo ili yeye atamkaribisha. Kuna neno anataka kusema. Ndugu mtazamaji, sasa hivi tuko eneo hili ambalo ni eneo rasmi kwa ajili ya uh, mashine za kukoboa uh, na kufanya grading mpunga. Lakini kama alivyo sema uh, mtangazaji ni kwamba yupo mtaalamu ambaye yeye ndiye uh, anajua mashine hii inafanya nini, sehemu gani kunafanyika nini mpaka kufika hatua ya mchere kuweza kuwekwa kwenye kifungashio. Lakini kabla sija mkabidhi uh, maiki ili aweze kuelezea maswala hayo, nitoe tu uh, taarifa kwamba tunategemea hiki kiwanda chetu cha Gusega Mazao Limited pindi kitakapokuwa sasa kimekamilika rasmi kwamba uh, tunaanza uzalishaji tunategemea kutakuwa na ajira uh, za uh, watanzania kama tatu hivi kwa hiyo uh, hayo ni, ma, ni malengo ya awali lakini kama mnavyojua mna kikawaida mradi unaweza ukaanza kukiwa na malengo ya idadi fulani ya staff lakini kadi mnavyoendelea inawezekana kabisa mkazidi kukua na idadi ya watu ambao watahitaji ajira ikaongezeka. Ika lakini malengo yetu ya awali ni kwa ajili watu 300 baada ya maelezo hayo sasa kulia kwangu hapa ni ndugu Masanja Masanja yeye atatupitisha katika hizi mashine kama mnavyoona nyuma yangu yeye ndiye mtaalamu ataelezea kinagaubaga kwamba hapa a, kinafanyika nini hapa kinafanyika nini mpaka mtu anachukua mpunga. Asante. Ndugu mtazamaji kwa na inaitwa John, ngerejea Masanja. Mimi ndiye opaleta wa hiki kiwanda. Kabla yote hii ndo sehemu ya kwanza ya kuweka mpunga. Maana na rais mili hii sehemu ya kwanza kuweka mpunga. Unaweka mpunga hapa kuna pipe imeenda juu. Kule mbele kuna feni. Ile feni inatenganisha mpunga na ile vumbi. Vumbi natoka nje moja kwa moja mpunga naingia kwenye chekeche. Hii ni chekeche feed cleaners. Mpunga na chekeche hapa takataka zinatoka kule chini kuna mfuko pale. Hapa pia ni chekeche inaitwa distoner. mchanga mdogo mdogo na weka hapa chini. Basimpunga unakuja hapo ikiwa msafi hauna kitu chochote. Unapana tena kule juu. Kule juu kuna feni ya pili. Inatoa tena vumj mara ya pili. Mpunga unaingia ingia kwenye kinu. Hiki ndio kinu, hii ndio inayakoboa mpunga. E, moja kwa moja mchele unatokea hapa. Hii ndio sehemu kutokea mchele wakati mashine inaooperate, mchele unatokea hapa. Hiyo inaitwa SB hamsini Hii ndio sehemu ya au hatua ya kwanza ya kumwaga mpunga. Ukiwa mchafu kabisa una kila aina ya takataka Tunamwaga pale kwenye hili shimo. Wakati mashine nazunguka inakuwa inazunguka ndani kuna, kuna, kuna mkanda ambao una vikombe ambao unaweza kute, kuteka mpunga au ni mchafu na kusafirisha hapa ni sehemu ya chekeche Kwa sehemu ya pili mpunga unapotoka hapo kwa mchafu Unafia kwenye chekeche unapembuliwa mataka yote anayoka sehemu yake na mpunga pia unaingia sehemu yake hii inaitwa elevator elevator kazi ni kukubeba ule mpunga ambao mchafu na kukubeba kwenye chekeche hii ni chekeche yunatoa takataka madongo kila aina ya uchafu na kuweka sehemu yake. Mpungu naingia kwenye hatua ya pili ambayo ni tamboni distona. Distona kaza yake ni kutoa mchanga ule mdogo mdoka masukari na kuweka sehemu yake. Kule juu ni feini kwa ajili ya vumbi. Ile vumbi laini nakuitoa nje. Ndani panakuwa hapa safi, hamna aina yote ya vumbi, nabaki mkiwa salama. Hii inaitwa distona histona kazi yake ni kutoa ule mchanga mdogo mdogo ambao umepenya kwenye chekeche basi na kuweka huku nyuma sehemu kutoa mchanga ndio hapa distona pia inasafirisha mpunga ambapo kiwa safi sasa hauna kitu chochote inaleta kwenye leveta ya pili hii ni ya pili na wenyewe pia inasahilisha mpunga kuingiza kwenye kinu hiki kindo kinu ni ACB 75 kazi yake ni kumenya Inamenya mpunga ukiwa bado na ile langi yake la brown rice ile nikala na ku tena kwenye eleveta ya tatu. kazi yake eleveta ya tatu ni kusafirisha mpunga moja kwa moja hadi, hadi, hadi kwenye conveyer hii inaitwa conveyer kazi yake ni kuvuta mpunga ambao umeshayenywa na kino SB 75 hadi hatimaye kuingiza kwenye polisha. hii ni polisha ambayo ndio inang'alisha mchele na kuua mchele hapa pia ni sehemu ambapo kama mtu hahitaji kuchukua mchele ambao umengalishwa basi bomba lake ni hili hapa unaweka mfuko hapa basi ule mchele ambao bado haujangaa sana unaingilia hapa unaupokelea kwa hapa Hii ndio na ndo sehemu ambayo mchele tiamshakuwa mchele basi tiadi unaweza ukapikwa kama chakula Hapa kuna sehemu ya kuunganisha endapo mteja au mpunga wote ambao umetoka hatua ya kwanza hadi kufikia hapa hii ndo sehemu ya ambapo mchao unatoka hapa Endapo kama mtu anataka kugrade ku atoe grade A, grade 2, grade 3 na grade 4 ambao ndio chenga basi hapa kuna njia ya Hii ndio hatua ya ya amisho. kama mtu ana grade tunaweka namna hii mchao unapitiliza kama mtu ha grade basi tunaziba hapa Hindo sehemi ya kuziba. Bas mchele unakuja moja kwa moja hadi kwenye grader. Hii ni grader. Kadhaa ni grade mchele na hii ndo sehemu ya kwanza. Hii ndo sehemu ya kwanza. Hapa ndo tunapata ile grade A. Grade A, Grade 2, Grade 3, Grade 4 ambayo ndio chenga. kiwa katika hili eneo. Hii inaitwa panel box ndipo kuna Pushi batani za kuwasha kwa ajili ya kuwasha ya kuendesha hizi mitambo zote. Kwa ona kama unavyoona pale ile ya kwanza inawashiwa hapa na, na inawashua hapa na, na ya kuzima ni hapa. Kila sehemu kuna sehemu ya kuwasha na kuna sehemu ya kuzima kwa chini yake kwenye alama nyekundi. Hii kwa ujumla inaitwa box panel. Ndugu mtazamaji tukiwa hapa Busega Mazao Kamba Limited um katika godown ndio inaozalisha mchele na upande wa pili pia kuna mahindi na aina mbalimbali za mazao ambazo zinapatikana hapa Busega Mazao Dogo mtazamaji mimi kwa jina naitwa Apollo Francis Vitalis ni manager wa kiwanja cha Sega Mazao Limited. Kama mnavoniona hapa huu ni mpunga ambao umetoka katika vijiji mbalimbali tunagushusha hapa na tunaweka hapa kwa ajili ya maandalizi ya kuanikwa. Baada ya kuanikwa tutaubeba tuta moja kwa moja kupeleka kwenye steka yani kwenye stock. Baada ya hapo moja kwa moja tunaupeleka kwenye mashine za kukoboa na kupacking ako gliding hivyo ndivyo tunavyofanya katika kikanda hiki cha Kusaga Mazao Limited wa Global TV. Hivi ndivyo ambapo tunakamilisha ziara yetu ya Busega Mazao Limited, kiwanda ambacho kazi yake kubwa ni kukusanya mazao mbalimbali yanayofaka, yakiwemo mahindi, unga na kadhalika ili kuongeza thamani ya mazao na kuongeza ajira basi kwa wakazi wa eneo hili na mtazamaji kwa wewe ambaye utataka tufike katika eneo ambalo umeanzisha kiwanda chako katika jitihada za kuunga mkono ama agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli katika kuendeleza uchumi wa viwanda kama ambavyo amefanya mkurugenzi mkuu Mr. Deogratias ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha Naitwa Catherine Kahabi. Kuendelea kutufuatilia vizuri, Tufatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers. Upande YouTube tunatumia Global TV Online na upande Twitter tunatumia Global Habari. Lakini kwenye website yetu ni www.globalpublishers.co.tz. Nyuma ya kamera nikiona Sande Bushiri, Sambama na James Range. Cheers. Sasa maisha na globo, Jinsi ya kushiriki hatua kwa hatua, nunua gazeti lako la Champion au Sport Extra. hauma magazeti pendwa ya uwazi, risasi, amani ijumaa na ijumaa wikenda. Kisha fungua ukurasa wa pili, utakuta kuponi yenye maelezo. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya kutuma ujumbe SMS kwenye simu yako. Andika namba kubwa zenye tarakimu 5 zilizopo kwenye kuponi ya gazeti lako. Kisha tuma namba hizo kwenda namba 0719386533 kutumia simu yako ya mtandao wote, hakikisha angalau unasalio au bando la kutuma message kwa kiwango cha kawaida. Kisha jaza taarifa zako binafsi kwenye gazeti ambazo ni jina lako, namba ya simu, umri unapoishi. Na kisha tunza na kala ya gazeti lako au kipande cha kuponi kwa sababu itahitajika wakati wa kwenda kuchukua zawadi yako. Kwa kutuma message moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kujipatia zawadi ya pikipiki pamoja na zawadi nyingine zitakazotolewa kila wiki. Namba yako ya simu itaingizwa kwenye draw itakayochezeshwa kila Jumatatu na kuonesho moja kwa moja mtandaoni na Global TV. Utapigiwa simu iwapo utakuwa umefanikiwa kujipatia zawadi yoyote ya wiki hiyo. Gazeti moja linaruhusiwa kutumika kutuma SMS na mtu mmoja tu. Tumia gazeti la wiki usika na hairuhusiwi kutumia gazeti la zamani.